Živjo in dobrodošli v Sladki Akademiji. Danes bomo delali cake pope. Kaj so cake popi? Verjetno jih že vsi poznate, zihar ste jih poskusili ali pa vsej nekje videli. Danes jih bomo naredili. Gre pa za lično oblikovane mehne tortice, ki jih nataknemo na palčko, oblijemo z različnimi polivi, dekoriramo s posipi ali kako drugače, skratka, res so luštni. Danes imam za vas tudi nagradno igro. Nekdo izmed vas bo prejel bon v vrednosti za 40 evrov za nakupe v Lidlu. Spodaj v komentar, zapišite, katere cake pope bomo danes ustvarili in izrazite svoje strinjanje s pravili nagradne igre. Zdaj pa najbolj, da se kar lotimo dela. Danes bomo naredili enostavno, ampak zabavno različico cake popov. Telali bomo emoji cake popse, ki jim bomo dodali okuse čokolade, banan in arašidovega masla. Vzel bom pa kar čokoladen biskvit oziroma temen biskvit, ki ga bom nadrbil v skledo. Za uporabo cake popov lahko uporabimo kupljen biskvit, lahko pa tudi sami spečemo biskvit. Prednost tega, če ga spečemo sami, je ta, da lahko okuse in arome dodajemo že v sam biskvit. Kupljen je pa takšen kot je. Na mesto biskvita lahko uporabimo tudi kakšne piškote, Recimo, če bi želeli bolj zdravo različico cake popov, recimo presno, bi zmešali oreščke in suho sadje. Um, poleg piškotov bi se dobro obnesli tudi še kolači, kakšni stari mafini, ki so za porabiti, pa tudi potico sem že uporabil v cake popih in je prišla res super. Torej kaj sploh potrebujemo za pripravo cake popov? Osnova je biskvit. Nato potrebujemo kremo. Te kreme bodo dodale različne okuse in tudi strukturo. Naslednja stvar je vsekakor čokoladni obliv. Lahko je bela čokolada, mlečna ali temna čokolada, dober je pa uporabiti kuverturo. Potem bomo potrebovali dekorativne elemente, to so različni posipi, lahko so sladkorne dekoracije, lahko so oreščki, lahko imamo kakšne dekoracije z fondanta, kar koli v bistvu nam pride na pamet. Tukaj se lahko res fino igramo. In na koncu rabimo seveda še palčke, ki bojo zadevo držale po konci. Poleg biskvitne osnove bomo potrebovali še kremo, ki bo vse skupaj zmehčala povezala in dodala okuse. In a, mimo grede, kader delate cake pope doma, ali pa če delate za druge, nujno dejte ga rukavice, če delate pa sam za domače, lahko pa tudi brez, ker masa se najlepše dela kar z rokami. No, gremo nazaj k našim cake popsom. Torej, Mi bomo na mesto kreme uporabili zrele banane, ali rešidovo maslo, slano rešidovo maslo in za element bomo dodali še koščke čokolade. Lahko bi pa uporabili tudi kakšne druge stvari na mesto te kreme, recimo slašičarska krema, se fino obnese, najbolj pogosto uporabljeni so verjetno raznorazni ganaši. Dodamo lahko mascarpone, mleko, sladko smetano, sladke sadne pireje, kaj bi še lahko dodal noter? Parmelada se tudi fino obnese, skratka, vse, kar bo povezalo biskvit v tako kroglico, ki se ne bo lepilo na ko jo bomo oblikovali. Zdaj se pa kar lotimo oblikovanja. K nadrobljenemu kakavovemu biskvitu dodamo banane, rašidovo maslo in vse skupaj premešamo kar z rokami tako, da se začne masa povezovati. Kreme vedno dodajamo postopoma k biskvitu, zato ker tako lahko uravnavamo sočnost naših cake popov. Nočmo preveč sočnih cake popov, ker če bojo, bojo pretežki, ne bojo držali oblike in tudi lahko se nam posedajo, ko bodo na palčki. Ravno zato smo na začetku dal na stran nekaj biskvita, tako da lahko z njim uravnavamo. Jaz imam recimo čist fino kremo in mi je zelo všeč. Kako, je, kako veste, da je ravno prava, tako da se ne lepi na dlani. In da seveda, Ni premehkano, pač malo grifa rabte, ampak če bote sledili temu receptu, vam bo zihar uspelo. Zdaj pa čas, da dodamo še hrstljavo element. Tukaj imam hrstljavo čokolado, čokoladne koščke. Dodal sem jo pa zdaj proti koncu, tako, ker, zato ker ne želim jo preveč zdrobiti. Nekaj, hočemo, da ostane še kakšne lističi, tako da od naprej. Jo probamo čim bolj nežno umešati v maso. Na mesto čokolade uh, bi lahko dodali tudi mogoče uh, drobno nasekljanj banane in čips. To bi bilo tudi fino, ko imamo kombinacijo čokolada, arašir in banana. Kar se tiče pa kombinacij okusov, je pa tako, da jaz uh, dostkrat testiram, da si pripravim. Večjo količino biskvita, ene par različnih krem in pa lahko zelo hitro manjše porcije. Naredimo in vidimo, kateri okusi, nam pa še skupaj, kaj spolj želimo v naših cake popih. Komu jih bomo konc koncu ponudili in kaj je nimošeč, kaj je nimošeč, skratka, eksperimentirajte, igrajte se. To je cel smisel, kajk popol, če me nabrašate, res so zabavni. Pa začnimo z oblikovanjem kroglic. Jaz jih najraje tehtam, delal bom 25 gramske kroglice. Tako bomo imeli vse enako velike. Kroglice preprosto svakamo med rokami, dokler ne dobimo krogle oblike. Preden oblikovane kroglice postavimo v hladilnik, vanje je zapičimo še palčke. Pa si poglejmo kako. Cakepopi so sedaj oblikovani in sedaj potrebujemo samo še palčke. Sprijs! Pa tebe. Ampak te palčke. Palčke so ful različne in ko se odločamo, katere bomo vzeli, moramo biti sam pozorni, da načeljamo so zelo podobne palčkam za lizike. No, pejte že no, pejte no, te palčke. Uh, Morajo biti zelo podobne palčkam za lizike, fino je, da niso pretanke, ker nam bo cakepok dol zdrstno. Um, če nimamo palčk, lahko uporabimo tudi slamice ali pa mogoče v skrajni fazi, tudi ne ne bo zaražniče. Bodte pogumni. Skratka palčke, te naše nimajo nobene podpore. Nekatere boste videli imajo le takšen krogec, ki v bistvu drži težo cake popa, da se ta ne poseda. Mi bomo pa to zdaj naredili s čokolado. Tukaj imam stopljeno čokolado, belo čokolado za kuhanje. Ta je ful fina za uporabiti za oblivanje cake popov in za tole našo podporo. Zato, ker ima dodano rastlinsko maščobo, ta je pa malce bolj stabilna pri sobni temperaturi in bo vse skupaj precej lažje zadelata. Zdaj pa čist preprosto zadeva. Tole palčko, kar fino pomočimo noter. Takole. Da imamo res tak lep kos čokolade. Zdaj pa vzamemo cake pop in jo čist zapičimo noter. Zapičimo pa kar daleč, tako čez polovico. In poglejte. Nadi se nam takšen disk, ki bo v bistvu, ko se bo strdil, nudo podporo cakepopu. Preprosto, o ne? Zdaj pa to ponovimo z vsemi, pa pa v hladilnik z njimi. Cakepopi so zdaj oblikovani, zdaj jih samo samo v hladilnik za pol urce, tako da se čokolada sledi pa tudi cakepopi. Vmes pripravimo dekoracije, čokolado pobarvamo na rumeno pa še kakšne fondante dekoracije bomo naredili. Delamo pa emojije. Zdaj je prišel čas, da pobarvamo čokolado. To je predvsej preprosta zadeva. Tukaj imamo enako čokolado, kot smo jo prej uporabili za palčke. Torej, čokolado za kuhanje. In sedaj bomo dodali noter rumeno barvo, tako da bojo res kajni sonci k emoji, so tudi rumeni. Kaj Simpsonovi. Uh, pri barvi je zelo pomembno, da izberete takšno, ki je primerna za barvene čokolade. Ne sme biti na vodni osnovi, ker se voda pa čokolada res ne marata. To lahko preberete vzadej na sestavinah pa barvah, uh, pa boste videli, če je primerna. Jaz imam barvo v prahu in še ena stvar, ko je pri barvah, res je dodajamo postopoma in pomalen, Zdaj, ker so pigmenti različno močni in ene barve vam full hiter pobarvajo, ene malo počasnej. Um, če boste dodali preveč barve, vam bo potem obarval tudi jezik. To se je že večkrat zgodilo. Če se vam, ne se sikirati. Preprosto dodamo malce barve in mešamo. Mešamo toliko časa, da se barva res poveže noter, da ni nobenih grudic. Potem se pa odločimo, ali bomo dodali še, ali ne. V našem primeru, po mojem kar ja. Zdaj, tako res tako, čist živo rumeno barvo delamo. Čokolado za obliv imamo sedaj pobarveno, in ravno prav se gre pripravljeno za oblivanje. To lahko preverimo tako, da jo tako le malce in če teče v enotnem culku, bo ravno pravšnja. Čokolada namreč ne sme biti preveč gosta, ker potem bomo imeli res debelo plašč čokolade in neenakomeren obliv. Uh, poleg tega so pa cake popi ravno prav ohlajeni, jaz jih imam zdaj že 10 minut izven hladilnika. Zdaj bom pa najprej. Tole barvano čokolado preliju v en visok in ozek kozarec, tako da bomo lahko čim laže uh, namakali cake pope. Eh? tako mm, kako tole poteče. Če se nam slučajno zgodi, da je čokolada preveč gosta, lahko mogoče dodamo tudi malce kokosovega olja in jo razrečimo. Ali pa samo malce bolj segrejemo. Evo, to imamo pripravljeno. Madona, kdje bi barvo stanovanje. Ok, uh, in sedaj, tukaj imam še pripravljene dekoracija iz fondanta, če sem se jih tako res potrudil narediti. In kar še potrebujemo je neko stojalo, kamer bomo položili oblite in dekorirane cakepope, da se pa fajn sledijo. Akcija! cake pope sedaj pomočimo v pobarveno belo čokolado. Na to takole malce potapkamo, da se znebimo od večne čokolade. Sedaj dodamo še dekoracije, v našem primeru so to fondantne dekoracije. In naši emoji so pripravljeni. Ne uči me, da je zlezu. Ups, Zdaj ne vam nekaj povem, a ne, um, jaz mislim to fuljno tančni tip človeka, jaz sem pripličen, ne bo šlo vam kot ker meni, stole mehno dekoracijo. Drugače če pa lep. Ja, iii, le lušna. Uh, a. bom rekel, Marko, to je pa Rajko. <laughs> Malo sasmešanje, ampak dobroj pa fuljno. Zdaj, ko znamo že ene cake pope, poglejmo na hitro še druge. Tokrat k vaniljevem dodamo kokosovo moko in kokosovo mleko. Dobro pregnetemo z rokami. Za samoroge bomo potrebovali silikonske modele za lučke. Najprej takole ustvarjamo lupino kamor bomo dodali nadev. Sedaj dodamo nadev. V našem primeru je to bela linolada z koščki drobljenih mandljevih lističev. Zapičimo še palčke za lučke in vse skupaj pokrijemo. Tukaj lahko naredimo čisto ravne lučke, ali pa malce več malce deva in imajo takšne le kupčke. Lučke sedaj prestavimo na hladno za vsaj pol ure. Na jih namočimo v belo čokolado in prav tako malce potapkamo, da se znebimo od večne čokolade v prelivu. Vse, kar je preostalo, je še dekoracija. Tukaj imam fondantne dekoracije, ki sem jih združil z nekaj kupljenimi očmi, tako da bo bolj zabavno. Odločitve, odločitve, odločitve. Rajko z okusom čoko banane pa mal arašidov ali Valentina z okusom Rafaela. Napište mi spodaj v komentar, koga bi raj vi, Rajkota ali Valentino? Jaz bom pa tukaroba. Oh. Ne posumem, Rajko je ful Moj favorit je Rajko. Uživajte in se vidimo čez 14 dni. Čau, čau.